عطينا الرجال اللي ما هي الطبغه حي الوان وحي الله نبا مهزه من عورش يا رزقه مهزه من ملعور شيالات تقير مرحبا اهلن هلاات مرحبا مرحبا بالاحفار واللي للهم الصوانن دمن طفي هالعش الكرم هاللي ماخذن فعلاً وصيت الحمل على بيت مي يا تحلى اللزوم ابشر بكل جديد وانت احضر نجوم وكبير شابت الواوان الاصيلا المقارم شابت الواوان الاصيله ما بعد الواوان من جاموا قاعد فعلكم معروف واضط عمل محتمين من الدين وفمات البلد معدلين البين وسيوف صقيله زفاتي لكل, لكل جديد وحصري